Lidé mají úžasnou schopnost dostat se i tam, aby to její fyziologie vůbec nevěděla dovolit. Díky naší vynalézavosti a technice můžeme například plavat pod vodou, a to nemáme žábry. Ale to není nic proti tomu, jakou vynalézavost jsme museli prokázat, abychom se dostali do nesmíru. Abychom mohli vystoupit do vesmírného prostoru, musíme použít skafandr, což je asi nejsložitější kus šatníku, který byl kdy vymyšlen a použit. Abychom si lépe dokázali představit, co takový skafandr musí vydržet, provedeme pár experimentů. Obětí nám bude tato gumová rukavice. Na ní provedeme několik teplotních pokusů. Ve vesmíru je takřka dokonalé vákuum. Chybí tam atmosféra, podmínky jsou tedy poněkud extrémní, a to na obě strany. Na oběžné dráze země se teploty pohybují od minus 150 k 180 stupňům Celsia. Uvidíme, co to udělá s naší rukavicí. Ah. No, jak vidíte, z rukavice zbyl jenom gumový cár v hrozném stavu a svého majitele by určitě vůbec neochránil. Nečekejme a pojďme dál. vidíme, že ani tady nám obyčejná guma vůbec nepomohla. Ale to ještě není všechno. Jelikož je ve vesmíru takřka dokonalé vákuum, schází tam tlak. Lidské tělo je ale zvyklé na tlak atmosféry. A když jej nemá, no to si radši ukážeme. Využijeme k tomu tady našeho malého indiánkonauta a vývěvu to je zařízení, které dokáže vyvinout pod tlak, tedy výrazně nižší tlak, než ve kterém se nacházíme. Nevyvineme sice vákum, ale k naší ukázce nám to stačí. Hů, kdyby to zažil člověk, nejenom že dojde k poškození jeho těla, ale navíc mu zkrve vybublá kyslík. Skafandr tak musí udržet jak tlak, tak teplotu a navíc je v něm třeba se hýbat a pracovat. Je to zkrátka malý technologický zázrak. Pojďme se na něj podívat. Prvním, kdo se odvážil mimo kosmickou loď ve skafandru, byl sovětský kosmonaut Alexej Leonov v roce 1965. Jeho si sice ochránil, ale cestou zpět se nafoukl a kosmonaut měl tak co dělat, aby se dostal do lodi. Historie ovšem přinesla i mnohem náročnější použití skafandru. Skafandry použité v 60. a 70. letech 20. století při misi Apollo byly jediné expediční skafandry, které lidstvo zatím použilo. Musely být daleko odolnější, protože se v nich občas vykonávala dost náročná práce, a to v nehostinných podmínkách měsíce. Žádný ze skafandrů ještě neselhal, což je dost obdivuhodné. Skafandry tak patří k jedním z nejkomplexnějších strojů, které lidstvo kdy vyvinulo.